تعرفوا طريق المهدي المنتظر هو ده الطريق المختصر اللي انا بقول عليه غير كده ما ندوروش بقى على حاجه ونستنى حتى انهيار السد العالي بعد انهيار السد العالي وغرق مصر نتوجه الى كيلو سبعين مره ثانيه بقى زي ما بقول لكم الملكه كيلوباترا عشان تنقذ مصر والمصريين